بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء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 متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عن لا يسمعون فيها لغوا ولا تَأْثِيمًا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مَخْضُودَ وطلح منبود وظل أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثمون وَحَمِيمٍ وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا أسماء وَالآخِرِينَ الحسنى إِلَى مِيقاتِ يَوْمٍ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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفضلون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 أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنزلون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 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين